يا yeah, ما يا مرحبا والفرح يشرق بضيفانه اعداد ما هل وابلغ وزنها التاني، واعداد ما سطر الهجاس أوزانا حي الله ذيوبنا القاصي مع التاني، والفن لجفان نجوم الصبح فنجانه، والعود الازرق مع نبت وريحاني. على سفات وعلى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 ما أم عرب الجاد اللي جاد لكن اللي ميداني والله صلي على سيدنا